Тут вокруг були прильоти, а один був прямо в дах на другому поверсі, дві плити було зруйновано. Но зараз вікна і двері поміняли, там одне лишилося, зараз довезуть, поміняють. І поміняли плити, зробили, утеплили, зробили стяжку, але вже наша амбулаторія ну, має трошки вид. На...